Les entitats socials que treballen amb persones no ho saben, però són, i seran encara més en el futur, uns grans productors de dades. Aquest pensament de precarietat natural fins a ser punt en el sector social, en el moment en què s'adoni que té amb molt poca inversió o amb una mica d'atenció només, abundància de dades, el pot convertir en un actor molt rellevant. Mentre el debat estigui entre empreses i administracions, estem perduts. És a dir, perquè sabem que les empreses són més grans i més ràpides que les administracions i llavors sempre arribem tard. Dintre de tot tenim la sort que Europa té un superpoder que és el poder regulatori. Més enllà d'això, jo crec que necessitem noves institucions per a la governança col·lectiva de les dades pel bé comú. Hi ha un informe en esta, molt interessant on proposa dos models. Data Trust, fideicomissos, fundacions de dades, o Data cooperatives de dades. Crec que val la pena assajar tots els models. Si a través d'aquesta reunió que feu o de, de propers debats sobre aquest tema aconseguim que la gent vegi el valor crític essencial d'això, resulta molt fàcil, i cada cop més, produir i generar aquestes bases de dades interoperables estandarditzades.